بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء كنشكرو الاذاعات ديالنا كونفو انفو اللي الابطال ديالها في جميع الرياضات وعلى المستوى الاقليمي والجهوي الوطني اسم أه ديالي بالرحمه محمد بطل سابق أه في العاب القوى أه على الصعيد الوطني أه مدرب ديال الشباب العوامره في الاداره التقنيه ديال عصبه طنجه دي تطوان الحسيمة أه جيت الحمد لله كعضو هنا باش نحضر لهذا السباق الاقليمي اللي جمعيه بكاره للعب الريفي اللي كان سباق ممتاز وكان ناجح نظره للتنظيم ديال البطل السابق ابو بوسلام عمبو رئيس الجمعيه وكذلك البطل العالمي امين قرواش الحمد لله يعني مدينه العرائش معروفه على الصعيد الوطني يعني في العاب يعني عندنا ابطال كبار دازو عندنا ابطال كبار هنا في مدينه العرائش ما ننساوهمش اللي سجلوا الاسم ديالهم على الصعيد الوطني والصعيد الدولي كنا عبد السلام كنا كينا رشيد حيتان كنا قرواش الامين كنا بها حسنه كاين الاخوان اللي كي هادي الكوش هادي الكوش عادي الكوش يعني آه ديالنا آه يعني ديال القصر الكبير محمد حمانو يعني لا نسينا شيء اسم اخر يعني يسمحوا لنا يعني معروف الحمد لله هذا السباق هذا كننظموه ننظموه بشراكه مع السلطه المحليه والمجتمع المدني لاكتشاف المواهب وكذلك يعني كانت واحد الرمزيه التمثيليه ديال الجاليه اللي حضرت معكم في التشريف آه والتكريم ديال الاطفال اللي هذا من المراسم آه آه توزيع آه الجو... يعني الجوائز عند كنشكروها بطله يعني مدربه رياضيه في كره القدم النسويه يعني نعم اسبانيا وحضرت معنا وعاونت الجمعيه وشجعت الاخوان وهذا شرف كبير لينا الحمد لله يعني هذا السباق هذا تنظم لاكتشاف المواهب باش نشوفوا الوليدات اللي كيجرو المزايا بالاضافه الى ذلك دعمتكم يعني السلطات بحضور الامني يعني والتنظيم اللي آه كان محكم بحضور آه آه يعني, يعني السلطات السياسيه الامن الوطني السلطات المحليه يعني كل شيء ساهم في, في الانجاح ديال التظاهره الكبيره يعني باش ينقبوا على الموهبه ويدعموا الانديه ديال اقليم العرائش ما شاء الله ان شاء الله يعطيونا ابطال كما كان عندنا بطل اقليمي مثلا هادي الكوشره بطل العالم وابطال كبار يعني دازوا نتمنوا ان شاء الله المسيره تزيد للأمام وعندنا ابطال من القصر الكبير العوامره العرائش يعني وكنشكروا الاخوه اللجنه المنظمه وكنشكر خصوصا البطل العالمي ديال اللي فاز ب1950 وجهنا في خصوص فيما يخذ حالة السباق اللي يشكرها كاملين يعني كانت مستوية وكانت يعني صلبة مستوى ما كانت كتب فيها شيء